vida ima <inaudible> Hvala vam se sviđa video, ostavite like, share, sub, to puno znače. Hvala vam on upgred. <coughs> se polami i nešto je nije se ništa polamio ja. pregadano niko ništa je pa ko djete neko ko dekalo no jote e, ajmo sad <kuh> zajebalo sam vas sad sad ćemo ali nećemo ovdje no jote fukus no. ćemo. Oj, skub. Evo, ljaga, ovako. Mhm. lava, ode. A uh, ode. Ode sve u pip pip. Da pip. Ma Da. O, evo vidite. Šta je bilo e, to toliko bitno. Ovdje lava. Ne, ne, ne, ne, ne, ruke. Tu, ajde do pilke, ajmeću. što polomeo krozitu, ali... <coughs> ajde, iske narecite. Vedo uspusti u suku 8km osam kilometrana nasad ne jesilo postovalo uspjeti eto je sam reko ništa zači nisam polomio alprosti ništa jebeno nisam polomio kastiv on sam dobira što param eto je ljudi tu to tu tu tu tu ajmo ajme nemoj fikin gđevavati tu tu tu već koći mojli nemači slomio samo nođi i gosti sve sve samo znači polome evo da malo je svoje s prsne sija bum uf je spada se ku bivša je u dobro slobje ajde ajde ajde ajde ajde taj prni ja neću da prnem ajmo ljudi uz vas short cry eto eto da vidite mislim da na short cry Hey, motherfucker. U. Ej, hoć može. Motherfucker. ništa, specijalno nisam po dame, dobisan 80 nešto hiljada. Eto ljudi u slenećem video će kupnavi svijet, evo ga još jedan skok, evo ga još jedan skok, evo tamo drugo. Mislimo na dole paan. Saj se mojde su odbocim. sad baš je lako. Ni mislim da bi se moglo. Eljo, to je to od videa. Aj